اقول لنفسي في كل صباح إن سقوط أولى مراحل الصعود لأنه لا يسقط إلا من يرتفع ولا يتعثر إلا من يستمر في المسير ما أتعس الواقفين في أماكنهم لا يدركون جمال المنظر من الأعلى ولا يستنشقون أكسجين الحياة المبعثرة على جانبي الطريق الواقف في مكانه ميت مع وقف التنفيذ عندما أستيقظ في الصباح ويتسلل الخوف إلي أوقن بأنني أفعل شيئا مهما لأنه لا يخاف إلا المغامرون أما الذين يقبعون في بيوتهم فليس لديهم شيء يستحق الخوف أو يستحق الحياة لا تكمن الشجاعة في غياب الخوف لكنها في القدرة على تحويله إلى رغبة جميل.